مرحبا مليون ترحيب ما مثيل، عند الشيخ ضيفها اللي فهي قدره مرحبا ترحيب غالي وفي وسناش بقيل ناترين الورد والعود دايب اخضران الكرم والجود في ذا المساس له يسيل في حضور الضيف ما في شيء نوفران عند من هو يدفع المال ويحب الجميل لاجل ضيفة كل في جيوب ينثرى مرحبا مليون ترحيب ما متلهمتين عند الشيخ نطيفه اللي لفه مرحبا ترحيب غالي وفي وزنه ثقيل نادرين الورد والعود دايم بخره الله يمده بالافراح والله يبارك لي الفرح ويسره مرحبا مليون ترحيب ما مثله مثيل عند شحن ضيفها الليل لفه مقدره مرحبا ترحيب غالي وفي وزنه ثقيل نادرين الورد والعود دايم اخضره الكرم والجود في د المساس في حضور الضيف ما في شيء نوفره عند من هو يدفع كل ما في ينفره مرحبا من يونته بما مثله متين عند الشيخ ضيفها اللي لفه يقدره مرحبا ترحيب غالي وفي وزنه الثقيل نادرين الورد والعود دايم الله يمده بالافراح والعمر الطويل والله يبارك لي والله يبارك لي الفرح ويسران مرحبا مليون ترحيب ما مسهمتي عند الشيخ نطيفه اللي رفاه مرحبا ترحيب غالي وفي وسط التجرير على استديو الورد والعود دايم بخره للانتاج والتوزيع الفني